ها هنا قمر التردد ها هنا عصفورة للانتباه هناك نافذة تعلمك الهديلة وشارع كرجوك أن تبقي قليلا نامي قليلا كنا نحبك يا ابنتي والآن نعبد صمتك العالي ونرفعه كنائس من بتولا هل كنت غاضبة علينا دون أن ندري وندري آه منا اه ماذا لو خمشنا سره الأفق قد يخمش الغرق يدا تمتد كي تحمي من الغرق بيروت لا ظهري امام البحر اسوار ولا قد اخسر الدنيا نعم قد اخسر الكلمات والذكرى ولكني اقول الان لا يا احو الطلقات لا هي ما تبقى من هواء الارض لا هي ما تبقى من حطام الروح لا بيروت لا أشلاؤنا اسماؤنا لا لا مفر سقط القناع عن القناع سقط القناع لا اخوه لك يا اخي لا اصدقاء يا صديقي لا اختراع لا الماء عندك لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع ولا الامام ولا الوراء حاصر حصارك لا مفر صغرب ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر. حاصر حصارك لا مفر وجدت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر حر وحر قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب بها اضرب عدوك لا مفر أشلاؤنا أسماؤنا حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذعب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون سقط القناع حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذعب الذين تحبهم ذاهبوا فإما أن تكون أو لا تكون سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان فاجعل كل متراس بلد لا لا لا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان فاجعل كل متراس بلد لا لا أحد سقط القناع عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وباعوا. سقط القناع عن القناع سقط القناع عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وباعوا سقط القلاع والله غمس باسمك البحري اسبوع الولاده واستراح الى الابد كن انت كن حتى يكون لا لا احد يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجلى لعل لي ربا لاعبده لعل علمتني الاسماء لولا هذه الدول اللقيطة لم تكن بيروت ثقلة. يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجلت. لعل لي ربا لاعبده لعل علمتني الاسماء لولا دول هذه الدول اللقيطه لم تكن بيروت تكلا. بيروت صورتنا بيروت صورتنا فإما ان نكون او لا تكون. انا لا احبك كم احبك غيمتان انا وانت وحارسان يتوجان الانتباه بصرخه ويمددان الليل حتى اخر الليل الاخير اقول حين اقول بيروت المدينه ليست امراه وبيروت المكان مسدس الباقي وبيروت الزمان هويه الان المدرج بالدخان انا لا احبك كم احبك غمسي باسم زهورك وانثريها فوق من يمشي على جثثي ليتسع السراي لا تسحبيني من بقاياك اسحبيني من يدي ومن هواي ولا تلوميني ولومي من رآني سائرا كالعنكبوت على خطاي هل كان من حق النزول من البنفسج والتوهج في دماي هل كان من حقي عليك الموت فيك لكي تصيري مريما واصيرناي هل كان من حقي الدفاع عن الاغاني وهي تلجأ من زنازين الشعوب الى خطاي هل كان لي ان اطمئن الى رؤاي وان اصدق ان لي قمرا تكوره يداي صدقت ما صدقت لكني سأمشي في خطاي أنا لا أحبك كم أحبك كم أحبك كم سنة أعطيتني وأخذت عمري كم سنة وأنا أسميك الوداع ولا أودع غير نفسي كم سنة وعدوك بالاتي وحين أتاك وأتاك الحنين إلى السفينة كم سنة لم تذكري قرفاج هل كنا هواء مالحا كي تفتحي رئتيك للماضي وتبني هيكل القدس القديمة؟ كم سنة لم تذكري قرفاج هل كنا هواء مالحا كي تفتحي رئتيك للماضي وتبني هيكل القدس القديمة؟ كم سنة وعدوك باللغة الجديدة واستعادوا الميتين مع الجريمة كم سنة كنا معا فوق النجاة لقارة محبولة فوق السراب ودفر الاعراب كم عرب اتوك ليصبحوا غربا وكم غرب اتاك ليدخل الاسلام من باب الصلاة على النبي وسنة النص المقدس كم سنه كنا معا طوق فوق النجاه لقاره محموله فوق السراب ودفر الاعراب كم عرب اتوك ليصبحوا غربا وكم غرب اتاك ليدخل الاسلام من باب الصلاه على النبي وسنه النفض المقدس كم سنه وانا اصدق ان لي امما ستتبعني وأنك تكذبين على الطبيعة والمسدس كم سنة بيروت منتصف اللغة بيروت رمضة الشهوتين بيروت ما قال الفتى لفتاته والبحر يسمع أو يوزع صوته بين اليدين أنا لا أحبك غمسي بدمي الزهوره وانصريها طائرة تطارد عاشقين والبحر يسمع او يوزع صوته بين اليدين وانا احبك نمسي بدمي زهورك وانفريها حول طائرة تطاردني وتسمع ما يقول البحر لي بيروت لا تعطي لتأخذ انت بيروت التي تعطي لتعطي ثم تسأم من ذراعيها ومن شبق المحب فبأي امرأة سؤوم وبأي شباك سؤوم من تزوجني ضفائرها لأشنق رغبتي وأموت كالأمم القديمة كم سنة أغيتني بالمشي نحو بلادي الأولى وبالطيران تحت سمائي الأولى وباسمك كنت أرفع خيمتي للهاربين من التجارة والدعارة والحضارة، كم سنة كنا نرش على ضحايانا كلام البرق، بعد هنيهة سنكون ما كنا وما سنكون، إما أن نكون نهارك العالي، وإما أن نعود إلى البحيرات القديمة، كم سنة لم تسمعيني جيدا، لم تدعيني جيدا. لم تحرميني من فواكهك الجميلة، لم تقولي: حين يبتسم المخيم تعبس المدن الكبيرة. كم سنة. كم سنة لم تسمعيني جيدا. لم تردعيني جيدا لم تحرميني من فواكهك الجميله لم تقولي حين يبتسم المخيم تعبس المدن الكبيره كم سنه قلنا معا انا لا اشاء ولا تشائين اتفقنا كلنا في البحر ماء كم سنه كانت تنظمنا يد الفوضى تعبنا من نظام الغاز من مطر الانابيب الرتيب ومن صعود الكهرباء الى الغرف. حريتي فوضاي اني اعترف وسأعترف بجميع اخطائي وما اقترف الفؤاد من الحنين. ليس من حق العصافير الغناء على سرير النائمين. والايديولوجيا مهنه البوليس في الدول القويه من نظام الرد في روما الى منع الكحول وافة الاحزاب في ليبيا الحديثة كم سنة بجميع اخطائي وما اقترف الفؤاد من الحنين ليس من حق العصافير الغناء على سرير النائمين والايدولوجيا منه البوليس في الدول القويه من نظام الرق في روما الى منع الكحول وافه الاحزاب في ليبيا الحديثه كم سنه نحن البدايه والبدايه والبدايه كم سنه وأنا بين ما يجبُ كنا هناك ومن هنا ستهاجر العربُ لعقيدة أخرى وتغتربُ قصبٌ هياكلنا وعروشنا قصبُ في كل مئذنةٍ حاوٍ ومغتصبُ يدعو لأندلسٍ إن حلبُ كم سنة، عيد عيد، عيد عيد عيد. كم سنة، نحن البداية والبداية والبداية. كم سنة، وأنا التوازن بين ما يجب. كنا هناك، ومن هنا ستهاجر العرب لعقيدة أخرى، وتغترب قصب هياكلنا. وعروشنا غصبوا في كل مئذنة حاو ومغتصب يدعو لأندلس إن حوصرت حلب وأنا التوازن بين من جاؤوا ومن ذهبوا وأنا التوازن بين من سلبوا ومن سلبوا وأنا التوازن بين من صمدوا ومن هربوا وأنا في التوازن وانا التوازن بين من جاء ومن ذهب وانا بين من سلب ومن سلب. وانا بين من صمد ومن هرب وانا بين ما يجب يجب الذهاب الى اليسار يجب التواظن في اليمين يجب في بالروط يجب الدفاع عن الارقس يجب التشكك بالمسار يجب الخروج من اليقين يجب الذي يجب يجب انهيار الانظمه يجب انتظار المحكمه وراى التوازن بين ما يجب يجب الذهاب الى اليسار يجب التوغل في اليمين يجب التمرس في الوقت يجب الدفاع عن الغلط يجب التشكك بالمطار يجب الخروج من اليقين يجب الذي يجب يجب انهيار الأنظمة يجب انتظار المحكمة وأنا أحبك سوف أحتاج الحقيقة عندما أحتاج تصديح الخرائط والخطط أحتاج ما يجب يجب الذي يجب أدعو لأندلس إن حسرة حلب يطلق البحر الرصاص على النوافذ يفتح العصفور اغنية مبكرة يطير جارنا لقف الحمام الى الدخان يموت من لا يستطيع الركض في الطرقات قلبي قطعة من برتقال يابس اهدي الى جار الجريدة كي يفتش عن اقاربه أعزيه غدا، أمشي لأبحث عن كنوز الماء في قبو البناية، أشتهي جسما يضيء البار والغابات، يدخل الطيران أفكاري ويقصفها، ويقتل تسع عشرة طفلة، يتوقف العصفور عن إنشاده، عادية ساعاتنا، عادية لولا صهيل الجنس في ساقيك يا جيم الجنون والموت يأتينا بكل سلاحه الجوي والبري الف قذيفة اخرى ولا يتقدم الاعداء شبرا واحدا <تصفيق> ما زلت حيا الف شكر للمصادفة السعيدة يبذل الرؤساء جهداً عند امريكا لتفرج عن مياه الشرب <تصفيق> ما زلت حياً الف شكر للمصادفة السعيدة يبذل الرؤساء جهداً عند امريكا لتفرج عن مياه الشرب كيف سنغسل الموتى ويسأل صاحبي. وإذا استجابت للضغوط فهل سيسفر موتنا عن دولة أم خيمة؟ قلت انتظر لا فرق بين الرايتين. قلت انتظر لا فرق بين الرايتين قلت انتظر حتى تصب الطائرات جحيمة يا فجر بيروت الطويلة عجل قليلة عجل لاعرف جيدا ان كنت حيا ام قتيلا بيروت ظهرا يستمر الفجر منذ الفجر تنكسر السماء على رغيف الخبز ينكسر الهواء على رؤوس الناس من عبء الدخان ولا جديد لدى العروبه بعد شهر يلتقي كل الملوك بكل انواع الملوك من العقيد الى الشهيد ليبحثوا بيروت ظهرا يستمر الفجر منذ الفجر تنكسر السماء على رغيف الخبز ينكسر الهواء على رؤوس الناس من عبء الدخان ولا جديد لدى العروبة بعد شهر يلتقي كل الملوك بكل انواع الملوك من العقيد الى الشهيد ليبحثوا خطر اليهود على وجود الله أما الآن أما الآن فالأحوال هادئة تماما مثلما كانت وإن الموت يأتينا بكل السلاح البري والبحري والجوي. مليون انفجار في المدينة هيروشيما هيروشيما وحدنا نصغي إلى رعد الحجارة هيروشيما وحدها نصغي لما في الروح من عبث ومن جدوى وامريكا على الاسوار تهدي كل طفل لعبه للموت عنقوديه يا هيروشيما العاشق العربي امريكا هي الطاعون والطاعون امريكا أمريكا على الأسوار تهدي كل طفل لعبة للموت عنقودية يا هيروشيما العاشق العربي أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا أنا عسنا أيقظتنا الطائرات وصوت أمريكا لأمريكا سنحفر ظلنا ونشخ مزيكا على تمثال أمريكا بلها عبك نعسنا أيقظت الطائرات والصوت امريكا لامريكا سنحفر ظلنا ونشخ مزيكا على تمثال امريكا وهذا الوقو وهذا الوقو اسمنت لوحش الجو نفتح علبه السردين تقصفها المدافع نحتمي بجداره الشباك تهتز البنايه تقفز الابواب امريكا وراء الباب امريكا وامريكا لامريكا ونمشي به في الشوارع باحثين عن السلامه من سيدفننا اذا متنا عرايا نحن لا افق يغطينا ولا قبر يوارينا ويا يا يوم بيروت المكسر في الظهيره عجل قليلا عجل لنعرف اين صرختنا الاخيره بيروت ليلا شويه صنعاء بيروت عصرا تكثر الحشرات تزداد الرطوبة ترتخي العضلات نال الارض احتقانا في مفاصلنا فنصرخ ايها البطل كسر فينا مساء فوق بيروت الرخام ينز دما ويذبحني للحمام الى من ارفع الكلمات سقفا وهذه الأرض يحملها الغمام ويرحل حين يرحل نحو تيهي أحدق في المسدس وهو ملقى على طرف السرير فأشتهيه وينقذني وينقذني الكلام ظلام كل ما حولي ظلام بيروت ليلاً لا ظلام اشد من هذا الظلام يضيئني قتلي امن حجر يقدون النعاس امن مزامير يسكون السلاح ضحية قتلت ضحيتها وكانت لي هويتها انادي اشياء اخرج من الكتب القديمة مثلما خرجوا أزقة أورشليم تعلق اللحم الفلسطينية فوق مطالع العهد القديم وتدعي ان الضحيه لم تغير جلدها يا اشعياء لا ترفي بل اهجو المدينه كي احبك مرتين واعلن التقوى واغفر لليهودي الصبي بكاءه اختلطت شقوس المسرح الدموي لا قاض سوى القتل وكف القاتل امتزجت باقوال الشهود وادخل القتلى الى ملكوت قاتلهم وتمت رشوة القاضي فأعطى وجهه للقاتل الباكي على شيء يحيرنا سرقت دموعنا يا الريب تقتلني وتدخل جثتي وتبيعها اخرج قليلا من دمي اخرج قليلا من دمي حتى يراك الليل اكثر حلكة واخرج لكي نمشي لمائدة التفاوض وبحين كما الحقيقه قاتلا يدري بسكين وقتلا يدلون بالاسماء صبر قرطاسم دره شتيلا بيروت ليلا مثل باد جانه قمر غبي مر فوق الحرب لم يركب له الاطفال خيلا بيروت ليلا أمسك الآن الهواء الأسود الصخري أكسره بأسناني أعض عليه أدميه وأركله أكاد جن مما يجعل الساعات رملا، بيروت ليلى لم أجد فيك الحلية والجزيرة أين مدى الشام؟ أين استسلمت للزوج ليلى؟ بيروت ليلا يقصفون مقابر الشهداء يدخرون بالفولاذ يضطجعون مع فتياتهم يتزوجون يطلقون يسافرون ويولدون ويعملون ويقطعون العمر في دبابه اهلا وسهلا بيروت ليله يخرج الشهداء من اشجارهم يتفقدون صغارهم يتجولون على السواحل يرصدون الحلم والرؤيا يغطون السماء بفائض الالوان يفترشون موقعهم يسمون جزيره يكسرون الماء ثم يطرزون حصارنا قططا ونخلا بيروت ليلا وحدنا والله فينا وحدنا الله فينا قد تجلى بيروت فجرا، بيروت ظهرا، بيروت ليلا. يخرج الفاشي من جسم الضحية، يرتدي فصلا من التلمود، اقتل كي تكون. عشرين قرنا كان ينتظر الجنون. عشرين قرنا كان سفاحا معمم. عشرين قرنا كان يبكي كان يبكي كان يخفي سيفه في دمعته او كان يحشو بالدموع البندقية عشرين قرنا كان ينتظر الفلسطيني في طرف المخيم عشرين قرنا كان يعلم ان البكاء سلاحه السري والذري صبرا فتاة نائمة رحل الرجال إلى الرحيل، والحرب نامت ليلتين صغيرتين، وقدمت بيروت طاعتها وصارت عاصمة. ليل طويل يرصد الأحلام في صبرا، وصبرا نائمة. صبرا بقايا الكف في جسد قتيل، ودعت فرسانها وزمانها، واستسلمت للنوم من تعب ومن عرب رموها خلفهم صبرا وما ينسى الجنود الراحلون من الجليل لا تشتري وتبيع إلا صمتها من أجل ورد للضفيره صبرا تغني نصفها المفقود بين البحر والحرب الأخيرة لِمَ حلوم وتتركون نساءكم في بطن ليل من حديد لما ترحلون وتعلقون مساءكم فوق المخيم والنشيد صبرها تغطي صدرها العاري باغنية الوداع وتعد كفيها فتخطئ حين لا تجد الذراع كم مرة ستسافرون وإلى متى ستسافرون ولأي حلم وإذا رجعتم ذات يوم فلأي منفى ترجعون لأي منفى ترجعون صبرا تمزق صدرها المكشوف كم مرة تتفتح الزهرة كم مرة ستسافر الثورة صبرا خاق الليل تسنده لركبتها تغطيه بكحل عيونها تبكي تلهيه رحلوا وما قالوا شيئا عن العودة ذبلوا وما مالوا عن جمرة الوردة عادوا وما عادوا لبداية الرحلة والعمر أولاد هربوا من القبلة لا ليس لي منفى لأقول لي وطن الله يا زمن الله يا زمن صبرا تنام صبرا تنام وخنجر الفاشي يصحو صبرا تنادي من تنادي كل هذا الليل لي كل هذا الليل لي والليل ملح يقطع الفاشي ثدييها ونصف ذراعها الباقي يقل الليل يرقص حول خنجره ويلعقه ويمحو في هدوء في هدوء لحمها عن عظمها ويمدد الاعضاء فوق الطاوله ويواصل الفاشي رقصته ويضحك بالعيون المائله ويجن من فرح ومن طرب فصبرا لم تعد جسدا يركبها كما شاءت غرائزه وتصنعها مشيئته ويسرق خاتما من لحمها ويعود من دمها إلى تلموده ويكون بحر ويكون بر ويكون غيم ويكون دم ويكون ليل ويكون قتل ويكون سك وتكون صبرا صبرا تقاطع شارعين على جسد صبرا نزول الروح في حجر وصبرا لا احد صبرا هويه عصرنا حتى الابد بيروت امس الان بعد غد نشيد للخريف، صور لما بعد النهار، وظلال امراة غريبة، وطني حقيبة، وحقيبتي وطني، ولكن لا رصيف ولا جدار، لا أرض تحتي كي أموت كما أشاء، ولا سماء حولي لأثقبها، وأدخل في خيام الأنبياء. ظهري إلى الحائط، الحائط الساقط. وطني حقيبة، وحقيبتي وطن الغجر. شعب يفتش في الأغاني والدخان. شعب يفتش عن مكان بين الشظايا والمطر. وجهي إلى الظهر الزهرة الجمرة وطني حقيبة في الليل افرشها سريرة وانام فيها اخدع الفتيات فيها ادفن الاحباب فيها ارتضيها لي مصيرا واموت فيها كفي على النجمة النجمة الهيمة وطني حقيبة من جود أحبابي وأندلس القريبة وطني على كتفي بقايا الأرض في جسم العروبة قلبي على الصخرة الصخرة الحرة يا أهل لبنان الوداع شكرا لكل شجيرة حمل الدم لتضيء للفقراء عيد الخبز أو لتضيء للمحتل وجهي كي يرى وجهي ويرتدي الخداع. شكرا لكل سحابة غطت يدي وبللت شفتي حتى أعطت الأعداء بابا أو قناع. شكرا لكل مسدس غطى رحيلي بالأرز وبالزهور وكان يبكي أو يزغرد ما استطاع. يا دمعة هي ما تبقى من بلاد اسم الذكرى عليها والشعاع يا اهل لبنان الوداع. اليوم اكملت الرسالة فانشروني ان اردتم في القبائل دوبة او ذكريات او شراعا اليوم اكملت الرسالة فيكم فلتطفئوا لهبي اذا شئتم عن الدنيا وان شئتم فزيدوه دلاء انا لي انا لي انا لي كما شاءت خطايا حملت روحي فوق ايديكم فراشات وجسمي وردة فيكم وموتايا دفاعا يا اهل لبنان الوداع هذا دمي يا اهل لبنان ارسموه قمرا على ليل العرب هذا دمي دمكم خذوه ووزعوه شجرا على رمل العرب هذا رحيلي عن نوافذكم وعن قلب حتوه حجرا على قبر العرب هذا بكاء رصاصنا هذا يتيم زواجنا فترفعوه سهرا على عرس العرب هذا نشيجي مزقوه وبعثروه مطرا على أرض العرب هذا خروج اصابعي من كفكم هذا فطام قصيدتي فلتكتبوه وترا على طرب العرب هذا غبار طريقنا فلترفعوه لهم حصونا او قلاعا او ذراعا يا اهل لبنان الوداع سيجيكم مطر ويغسل ما تركت على شوارعكم من الكلمات يطرد ما تركت على نوافذكم من الشهوات يمحو ما لمست من الصنوبر في جبالكم وينسيكم فتى كسر الهواء على موائدكم قليلا او اضاع يديه في ايديكم سنه وضاع يا اهل لبنان الوداع حدقت في كفي لابصر ما وراء البحر تلك طريقتي لتوسل الأشياء بحر ثم بحر ثم بحر من راني عد أكفاني وغطى جرحكم كي يشتري جبلا ويبتاع الصراع يا أهل لبنان الوداع لا جوع في روحي أكلتم من الرغيف الفذ ما يكفي المسيره الى نهايات الجهاد عشاؤكم ليس الاخيره وليس فينا من تراجع او تكابع او تداعى يا اهل لبنان الوداع جسمان في تابوت هذا الشرق نحن يزودان المجد المنسيه بالصرخات نحن بشجر البلاد نحن وصورتان لخطوه قد حاولت، قد حاولت، قد حاولت أن تهدي الشرق المشاع يا أهل لبنان الوداع. اسمان للتوحيد نحن، على مشيئتنا أردنا أن نكون، ولا يكون الناس في الدنيا متاع يا أهل لبنان الوداع. والآن أكملنا مسيرتنا، إذ رسالتنا اذ اتحد الشقيق مع العدو ولم نجد ارضا نصوب فوقها دمنا ونرفعه خلاعا يا اهل لبنان الوداع. اليوم انجيل السواد اليوم تابت مريم عن توبة التوبات وارتفع الحداد الى جبين الله واختفت الملائكة الصغيرة في اكارير الرماد والبحر ابيض هذه سفن الاخيرة ترسو على دمع المدينة وهي ترفع رايتي. لا راية بيضاء في بيروت شكرا والبحر ابيض هذه سفني الاخيره ترسو على دمع المدينه وهي ترفع رايتي لا رايه بيضاء في بيروت شكرا للذي يحمي المدينه من رحيلي للتي مدت ظفيرتها لتحملني الى سفني الاخيره اين تذهب ليس لي باب لافتحه لفارسي الاخير والسبت اسود ليس لي قلب لاخلعه على قدميك يا ولد الصغير انا لا اودع بل اوزع هذه الدنيا على الزبد الاخير واين تذهب اينما حطت الطيور البحر في البحر الكبير البحر دهشتنا وغربتنا ولعبتنا والبحر ارض لدائنا المستاصلة والبحر صورتنا ومن لا بر له لا بحر له، بحر أمامك فيك، بحر من ورائك، فوق هذا البحر بحر، تحته بحر، وأنت نشيد هذا البحر، كم كنا نحب الأزرق الكحلي، لولا ظلنا المكسور فوق البحر، كم كنا نعد لشهر أيلول الولائم، عما تبحث؟ عما تبحث يا فتى في زورق الأوديسة المكسور عن جيش يحاربني ويهزمني فانطق بالحقيقة ثم اسأل هل أكون مدينة الشعراء يوما؟ عما تبحث؟ يا فتى في زورق الأوديسة المكسور عن جيش يحاربه واهزمه وعن جزر تسميها فتوحاتي وأسأل هل تكون مدينة الشعراء وهما عما تبحث يا في ثورة الكودسة المكسور عما عن موجة ضيعتها في البحر عن خاتم ليسيج العالم بحدود هذا البحر هل يجد المهاجر موجة يجد المهاجر موجة غرقت ويرجعها معه بحر لتسكن عن تضيع بحر لأيلول الجديد ام الرجوع الى الفصول الأربعة بحر امامك فيك. بحر من ورائك تفتح الموج القديم ولدت قرب البحر من ام فلسطينية واب ارامي ومن ام فلسطينية واب مؤابي ومن ام فلسطينية واب اشوري ومن أم فلسطينية وأب عروبي، ومن أم ومن أم ومن أم على حجر يقيد فوقه الرومان أسرى حربهم ويحررون جمالهم مني. أنا الحجر، أنا الحجر الذي شد البحار إلى قرون اليابسة، وأنا نبي الأنبياء وشاعر الشعراء، منذ رسائل المصري في الوادي إلى أشلاء طفل في شكيلة. أنا أول القتلى وآخر من يموت. إنجيل أعدائي وتوراة الوصايا اليائسة كتبت على جسدي. أنا ألف وباء. أنا أول القتلى وآخر من يموت. إنجيل أعدائي وتوراة الوصايا اليائسة كتبت على جسدي. انا الف وباء في كتاب الرسم يشبعني ويقتلني سواي كل الشعوب تعودت ان تدفن الموت بأضلاعي وتبني معبدا فيها وترحل عن فراي وانا اضيق امام مملكتي وتتسع الممالك فيها يسكنني ويقتلني سواي كل الشعوب تزوجت امي وأمي لم تكن إلا لأمي. خصرها بحر ذراعاها سحاب يابس ونعاسها مطر وناي. وأنا أفيد أمام أغنيتي وتحبسني خناجرها يؤاخيني ويقتلني سواي. وأنا نشيد البحر لا بما يرضي دم الإغريق من ريح تهب لتنتهي المأساة بالمأساة. قد ذبحوك كي يجدوك كرسيا فلا تجلس لأن جميع في كلاب البحر فاحذرها ولا تذهب إلى القربان إن الريح واقفة كخازوق فلا تلمس يد القرصان لا تصعد إلى تلك المعابد لا تصدق لا تصدق فهي مذبحة ولا تخمد هجيرك عندما يتقمص السجان شكل الكاهن الرسمي ان جميع الهتي كلاب البحر فاحذرها وان الريح ان هبت فمن اجل الجيوش توق لا من اجلنا تاكل شيء واقفا واخرج من النص المعد وعد اسماء الملوك وقاده الجيش المدجج بانحناءات القضاه تجد قراصنه ووجها واحدا من يستحق البحر دعهم يسقطون على السواحل وحدهم من يستحق الفجر دعهم يسقطون على فراغك وحدهم من من يستحق النصر دعهم يعبدون عدوهم وقودهم دع كل ما ينهار منهارا ولا تقرا عليهم اي شيء من كتابك البحر ابيض والسماء. قصيدة بيضاء والتمساح ابيض والهواء وفكرة بيضاء كلب البحر ابيض. كل شيء ابيض. بيضاء دهشتنا بيضاء ليلتنا. وهذا الكون ابيض اصدقائي. والملائكة الصغار وصورة الاعداء ابيض ابيض. كل شيء صورة بيضاء. هذا البحر ملء البحر ابيض. لست آدم. كي اقول خرجت من بيروت منتصرا على الدنيا وملتزما اه الله انت المسألة الارض اعلان على جدران هذا الكون حبة سنسم قتلاك والباقي سدى فاعط المدى اسم العيون المهملة لك ان تكون ولا تكون لك ان تكون او لا تكون كل اسئلة الوجود وراء ظلك مهزة والكون دفترك الصغير وأنت خالقه، فدون فيه فردوس في البداية يا أبي أو لا تدون أنت، أنت المسألة، ماذا تريد؟ وأنت من أسطورة تمشي إلى أسطورة علماً؟ وماذا تنفع الأعلام؟ هل حمت المدينة من شظايا قنبلة؟ ماذا تريد؟ جيدا أتفقس الأوراق دوريا وتغزل السنبلة؟ ماذا تريد؟ شرطة؟ هل يعرف البوليس أين ستحمل الأرض الصغيرة بالرياح المقبلة؟ ماذا تريد؟ سيلبا فوق الرماد؟ وأنت سيد روحنا يا سيد الكينونة المتحولة؟ فاذهب، فليس لك المكان ولا العروش المزبلة، حرية التكوين أنت، وخالق الطرقات أنت وأنت عكس المرحلة. فاذهب، فليس لك المكان ولا العروش المزبلة. حريه التكوين انت وخالق الطرقات انت وانت عكس المرحله واذهب فقيرا كالصلاه وحافيا كالنهر في درب الحصى ومؤجلا كطرنفله لا لا آدم كي اقول خرجت من بيروت او عمان او يافا فانت المساله فاذهب اليك فانت اوسع من بلاد الناس. اوسع من فضاء المقصلة. مستسلما لصواب قلبك. تخلع المدن الكبيرة والسماء المسللأ. وتشيد ارضا تحت راحتك الصغيرة. خيمة او فكرة او سنبلة. كم من نبي فيك جرب كم تعذب كي يرتب هيكلا عبثا تحاول يا ابي ملكا ومملكة عبثا تحاول يا ابي ملكا ومملكة فسر الجلجله واصعد معي لنعود لنعيد للروح المشرد اولا ماذا تريد وانت سيد روحنا يا سيد الكينونة المتحوله يا سيد الجمره يا سيد الشعله ما اوسع الثوره ما اضيق الرحله ما اكبر الفكرة ما اصغر الدوله. صدى راجع صدى راجع شارع واسع في الصبا خطا تتبادل بعض السعال وتبدو من الباب شيئا فشيئا وتنأى عن الباب ثمه اهل يزوروننا غدا في خميس الزيارات. ثمة ظل لنا في الممر وشمس لنا في سلال الفواكه. ثمة أم تعاتب سجاننا. لماذا أرقت على العشب قهوتنا يا غريب؟ وثمة ملح يهب من البحر، ثمة بحر يهب من الملح، زنزانة اتسعت سنتيمترا بصوت الحمامة، طيري إلى حلب يا حمامة. طيري إلى حلب يا حمامة طيري بروميتي واحملي لابن عمي سلامي صدا للصدى للصدا سلم معدني شفافية وندى يعج بمن يصعدون إلى فجرهم وبمن ينزلون إلى قبرهم من ثقوب المدى خذوني إلى لغتي معكم قلت ما ينفع الناس يمكث في كلمات القصيد وأما الطبول فتطفو على جلدها زبدا وزنزانة اتسعت في الصدى شرفة كثوب الفتاة التي رافقتني سدى إلى شرفات القطار وقالت أبي لا يحبك أمي تحبك فاحذر سدوم غدا ولا تنتظرني صباح الخميس انا لا احب الكثافة حين تخبئ في سجنها حركات المعاني وتتركني جسدا يتذكر غاباته وحده للصدى غرفة كزنزانة هذه غرفة للكلام مع النفس زنزانة صورتي لم أجد حولها أحدا يشاركني قهوتي في الصباح ولا مقعدا يشاركني عزلتي في المساء ولا مشهدا أشاركه حيرتي ببلوغ الهدى فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات فاما ابيرا واما اسيرا واما الرجى وزنزانتي اتسعت شارعا شارعين وهذا الصدى الصدى بارحا سانحا سوف اخرج من حائطي كما يخرج الشبح الحر من نفسه سيدا وامشي الى حلب يا حمامه طيري بروميتي واحملي لابن عمي سلاما ندى يا نشيدي خذني إلى حجر لأجلس قرب جيتار البعيد خذني إلى قمر لأعرف ما تبقى من وجودي خذني إلى وتر. يشد البحر للبر الشريدي خذني الى سفر قرير الموت في شريان عودي خذني الى مطر على قرميد منزلنا الوحيد خذني الي لانتمي لجنازتي في يوم عيد خذني إلى عيدي شهيدا في قرى الشهيد عادوا ولكن لم أعد خذني هناك إلى هناك من الوريد